Півтори години деблокувались під завалі в будівлі одного з чоловіків. Він залишився живим. Про перші години роботи на адреналіні та подальші дні та ночі розбору зруйнованої будівлі Миколаївської облради розповів рятувальник Іван Зеленчук. Будівлю «Вхід був завалений з першого по третій поверх. Потрапити було неможливо.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 Туди не, не можна було дістатися, то ми почали з правого краю. Е, з першого по дев'ятий поверх е, також обнажали постраждалих, які були на шостому, сьомому, восьмому поверсі. Також їх евакуювали за допомогою нож, е, різними способами, щоб побыстріше передати їх швидкій медичній допомозі. Сам постраждалий був, знаходився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 загиблих людей, цивільних та військових, які знаходилися в цій будівлі, то на, при пошуку постраждалих було виявлено тіла загиблих тут, на другому поверсі, дві жінки було, під завалами було, також було в їдальні. Одна особа, яка знаходилася, ми також проводили розбирання конструкцій то ця вся їдальня також була е, засипана е, різними плитами, камінням. Під місця приїзду першого автомобіля, ці 100 метрів, коли ти сюди біжав, і бачив це то у цю хвилину був шок якийсь. А після цього приступили до своєї роботи, яку вже робили не один раз, розуміли, що треба робити.